رویت باری تعالی ممکن ہے اقلن جائز ہے عشارہ کہتے ہیں یہ جو متضلہ وہ تو بالکل اس کا انکار ہی کر دیتے ہیں نا دنیا کے اندر اس کا دیدار ممکن ہے کہ نہیں ہے اس والے سے بھی اختلاف رہا بس اتنا جو اختلاف ہوا اس اختلاف کے اندر جو مین بات یہ رہی کہ دنیا کے اندر اس کا امکان ہے کہ نہیں کیونکہ حادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ سرکار دُعالم صلی اللہ علیہ وسلم سلّم نے شاد فمایا تاکہ بھائی صابرِ رس کی یا رسول اللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس طرح دیکھ سکیں گے بے کیف ذات اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ جس طرح تم دیکھ رہے ہو نا یہ چاند کو ست رونا ان قریب تو اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح یہ بدر بدر کامل ہے نا اس کو دیکھ رہے اس طرح اپنے رب کو بھی دیکھ لو گے اب وہ دیکھنا کیسے ہوگا یہ صرف دیکھنے کے حوالے سے بتایا گیا کہ دیکھو گے اس طرح اس کا کیف کیا ہوگا منظر کیا ہوگا وہ بیان سے باہر ہے دنیا میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے علاوہ کسی نے ان آنکھوں سے نہیں دیکھا حضرت امام احمد بن حمبر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے کہتے آپ کا سانس ٹوٹ گیا اتنی تاکید سے فرماتے گئے لیکن مجمع عام میں یہ بات نہیں فرمایا کرتے تو اس کی وجہ تھی تاکہ لوگوں کے توہمات تخیلات خام خواہ باسوں کی طرف پڑھ نہ جائے لیکن عقیدہ آپ کا یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آنکھوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان سر کی آنکھوں سے اللہ رب العزت کا مراج کی راہ دیدار فرمایا ہے اس والے سے یعنی قربے قیامت کے روز تو پھر دیکھ لیں گے نا قیامت کے بعد جو جنتی ہوں گے خاص وہ تو اللہ رب الزت دیدار کر لیں گے وہ بھی خاص مقام والے دنیا کا مسئلہ تھا دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور نے دیکھا اس دیکھنے کے اندر اختلاف رہا صحابہ کرام علیہم الردان میں سیدہ عاشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ان کا یہ موقف تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات حضور کو نہیں دیکھا سیدہ عشدی رضی اللہ تعالیٰ کا میراج کی رات دوسرا بھی کال ہی آتا ہے کہ معاف ہوقی دہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا جسم اقدس جو تھا وہ مراج کی رات مفقود نہیں ہوا گم نہیں ہوا یعنی یہیں تھے محدثین نے اس کا جواب جو بڑا معقول دیا انہوں نے کہا کہ سیدہ کی عمر اس وقت سیدہ عاشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی عمر اس وقت جو عمر تھی آپ کی عمر مبارک وہ سن شعور والی نہیں تھی یعنی چھ سات سال کے رونڈ بونڈ اتنی عمر اور یہ جو معاملہ تھا یہ تو سنِ شعور کا جو بباحث تھی اسی وہی وہ سمجھ سکتے تو یہ سیدہ نے قیاس کیا ہے اس اعتبار سے قیاس کیا ہے باقی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور تقریبا اکیس کے قریب صحابہ کرام اور بعضوں نے نبراض کے اندر جو ہے صحت اسے متوطر بھی کرا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سترون رب کما ترون کملۃ البدر اس روایت کو اور اس روایت کے پیش نظر کہ جب امتی کے لیے اللہ کا دیدار ممکن ہے قیامت کے روز ہوگا تو حضور کے لیے دنیا میں محال ہونے کی کیا بات ہے تو سعیدہ نے جو اس حوالے سے انکار کیا نا وہ کسی چیز کا عدم علم بھی ہو سکتے بعد میں اس کی آگ ہی وہ علم لیکن یہ کہ یہ جو اختلاف تھا اب آج کہتے ہیں نہیں جو وہ مراج جو تھی وہ اللہ کا جو دیدار تھا وہ سونے کے عالم میں ہوا ہے اگر سونے کے عالم میں تھا تو اتنا بڑا اختلاف کیوں ہوا خواہ میں تو کوئی منکر نہیں ہے سو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ یہ بات ظاہری آنکھوں کے ساتھ ہے جاگ کی کیفیت کی بات کی جا رہی ہے جب جاگنے کی اعتبار سے بات کی جا رہی ہے تو یہ جو سابق کرام کا اختلاف ہے ان کے دلائل کیا تھے سیدہ دلیل یہ دیتی کہ کیا کرتی تھی نا آپ اور خود اشتہاد فرماتی تھی کہ اللہ نے فرمایا لات ادریکل لبسار بہ ہو ادریک البسار کہ نگاہ اس کا ادراک نہیں کر سکتی علامہ سعد دیگر محدسین نے جو اس کا جواب دیا فرمایا اب صارپلام استراک ہے جس کا مطلب کہ ساری نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی خاص نگاہیں ہیں جو اس کا ادراک کرتے ہیں بس سمجھ آئی نا یعنی یہ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں عموم سلب ہے سلب عموم نہیں ہے یہ عام کی نفی کی جا رہی ہے کہ ہر کوئی آ کر دیدار نہیں کر سکتا یہ خاص حصہ ہے جو خاص کو پلایا جاتا ہے تو یہ اس میں عموم سلب ہے اس کے اندر یہ بات بیان کی جا رہی عموم سلب ہے عموم کا سلب نہیں سمجھ آئے گی بات کی دوسرا آپ جواب دیتے ہیں کہ لا دری لا لاتو, دریکو، لاتو دریکو ادراک سے بنا ہے ادراکری کو ادراک ادراک کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا احاطہ کرنا بی جوامل بھی جمیع جوانب تمام جوانب کے ساتھ اور حص کے ساتھ کسی کا احاطہ کرنا یعنی آنکھ کے ڈیلے اور پتلیوں کے ساتھ کسی کو دائرے میں بند کر دینا ادراک اس کو کہتے ہیں اور کوئی حص کے ساتھ حصے بسر کے ساتھ اللہ کی ذات کا ادراک اس آیا کریمہ کا یہ مطلب ہے ورنہ ادھر تو کہا جا رہا ہے کہ ورنج میں صاحب کم وما گوا وما یونت کو ہوا انَََََََََََ اللہ وا علامہ شدید القوع ظمر فس طوا و بلفكل آلہ فتد اللہ <تصفيق> يہ قرب اور پھر نہ ہو کر کے تو نہیں ہو سکتا او ف اوہ الا اب دى ماں باتیں ہوئیں سو ہوئیں تمہیں کیوں بتائیں اب باتیں آنکھیں بند کر کے تو نہیں ہو سکتی ماں کاضب الفعاد مار آ اب علامہ سعود دفتر دانی رحمت اور اتنی پیاری گفتگو کرتے کرتے ایک مقام آخر پر آ کے تھوڑا سا ڈول گئے کہتے ماں کاضب الفعاد یہاں جو رویت ہے نا رویت یہ رویت قلبی ہے رویت بصری نہیں اور دلیل میں یہ بات لے تو بھائی اس آیت کا مطلب ہے ماں کا دبل فاد ماں دل ڈولا نہیں ماں رہ جو آنکھوں نے دیکھا آنکھوں سے دیکھتے ہوئے دل میں سماتے ہوئے بسر اور بصیرت کو یکساں کر کے اس پرور کا دیدار ہو رہا تھا اب انکار دل سے ہونا تھا کہ یہ وہ نہیں ماں کاذب الفاد دل کے اندر جنبش بھی نہیں آئی ہے دل ڈولا نہیں ہے دل نے جھٹلایا نہیں ہے جو بسر و بصیرت نے دیکھا اس کو جھٹلایا نہیں ہے یہ تو بڑی کمال کی بات کی جا رہی تھی ایک ہوتا ہے دل میں شائبہ ہو جائے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے پھر یقین نہیں کہ واقعی میں دیکھ رہا ہوں دل کے اندر کوئی خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ میرے جیسا بندہ مدینہ منورہ میں کیسے پہنچ گیا حرم کعبہ میں کیسے پہنچ گیا دل جھٹلانے کی کیفیت میں آتا ہے خوشی کے عالم ہے جس طرح بھی تو اللہ نے فرمایا محبوب اس قدر مطمئن تھے کہ ماں کا الفواد جو آنکھوں سے دیکھا اس کو دل نے جھٹلایا نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ پہلے دل جانتا تھا کہ یہ دیدار کس یہ جلوے یہ تجلیات یہ نورانیت یہ جمال الہی کے جو تجلیاں یہ کس کی ہے دل پہلے سے واقف تھا ماں کا الفواد تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ آپ نے اللہ کو دیدار کر لیا کہ نہ کیا کعب دیدار کی پہلی جھلک ہی تھی ابھی ابتدا ہی تھی کہ بے ہوش ہو گئے اگر ہوش رہتا تو دیکھ لیتے ابھی تو ابتداد تھی اس واسطے آپ کے بارے میں اختلاف یہی ہے جمہور کا موقف جو درست ہے وہ یہی ہے کہ لم یار کیونکہ آپ صفات کے مظہر تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات اور صفات دونوں کے مظہر تھے رب کا دیدار وہی کر سکتا تھا جو ذات کا مظہر ہو اور صفات کا مظہر ہو صفات کے مظہر نے جب ذات کی مظہریت والا پہلو اختیار کیا تو پھر وخرموس السلس کا موسیہ علیہ السلام جو ہوش ہو کر گر گئے